Hør, hør! Endelig kommer Høyskolen Østfold med et helt nytt studietilbud innenfor teknologistøtt av læring. Studiet er på 30 studiepoeng. Det er delt in i to emner. Det første emnet heter nettpedagogikk og nettundervisning. Og den har vist oss at det er viktigere enn noen gang før å kunne beherske å undervise på nett. Og du vil ha muligheten til faktisk å kunne lage ditt eget nettbasert undervisningsopplegg som du kan ta med ut i din praksis. Emne profesjonsfaglig digital kompetanse eller PFDK-MUK er ämne for dig som har lyst til å utvikle din profesjonsfaglig digitale kompetanse både generelt, men også mer knyttat til faget eller fagene du underviser i. Emne bygger på rammeverket for lærernes profesjonsfaglig digitale kompetanse og de nye læreplanene, altså LK20, så vi håper du har lyst til å bli med og utforske og utvide din profesjonsfaglig digitale kompetanse sammen med oss. Flexibelt upptag till nettpedagogik och nettuundervisning den har allredet startet. Du kan söka på denna adressen som du ser på skärmen och den är öppen fram till 1 september. Önskar du att söka PFTK Mukenborg så starter sökningen till den upp 1 december. Så blir student hos oss där. Och då hoppas vi ses till hösten.